بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله نصيحة في دقيقة من العادات السيئة جدا تناول الوجبات السريعة أنت تدمر جسدك عندما تتناول وجبة سريعة وبخاصة خلال الصيام لأن الصائم تصوروا معي أيها الأحبة بعد 12 إلى 16 ساعة يصبح جسدك كالإسفنج يمتص أي شيء تعطيه أي شيء تلقيه في المعدة يمتصه هذه الدهون المشبعه الموجوده في في الوجبات السريعه صعبه الهضم الجسم لا يهضمها تتراكم تشكل يعني طبقات وتعمل مشاكل للدوره الدمويه والقلب والشرايين والى وت... اخره يعني فلذلك احرص على تناول الخضار والفاكهه والحبوب الطبيعيه وانسى الوجبات السريعه تماما انسى هذه الوجبات السريعة في شهر رمضان لأنه شهر مهم هو شهر علاجي أيها الأحبة نحن الآن في رمضان نعالج أنفسنا خلال شهر شهر من العلاج الطبيعي سوف تقضي على معظم الأمراض المزمنة لديك وتقي نفسك من أمراض في المستقبل بسبب هذا الصيام فعندما لا تختار غذائك أثناء الصيام فأنت تفقد جزء كبير من فوائد الصيام، اذا الوجبات السريعه ابتعدوا عنها وابتعدوا عن الاسراف، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.